طول عمري دايما بتنسي وكاني نقطة في بحر أو نقطة في كتاب لكن إلهي مخلصي عمل لي قيمة أنا المخلوق من تراب عوضني عن عمري اللي ضاع وغسلني من طين الضياع وقلت للأحزان وداع ونزعت من جوايا أشواك العذاب عمل لي قيمة أنا المخلوق من تراب وقال لي فينك من زمان صدقني عندي ليك مكان فاتح أصاب مني البيبان وقابلني وقال لي وحشني طال الغياب عمل لي أنا المخلوق من تراب ومحمد ماشي مغمض I'm But I took I to I